Avui anem a veure Caseus Afinadors de Formatges. Hola, soc en Francesc de Caseus Afinadors de Formatge i des de fa 6 mesos estem fent formatges amb la llet de la granja de Camp Ventosa, d'aquí de Palau. El que ens ha permès venir a POU és muntar una àrea de recerca i desenvolupament i investigar noves maneres de fer. Un formatge al màxim de sostenible no sé, i al màxim d'eficient. propi de Granollers, de la granja de Camp Ventosa. És l'última granja que ens queda a Granollers de Llet. Poder fer un formatge que, que, que agradi a tothom, que agradi des de la canalla fins als avis.